mesaj surpriză în fața 10 de oameni de afaceri. Avem mai mult nevoie să construim decât să ne irosim energiile în dispute sterile. Prestuinire dintre de Cel Popescu Tericianu a declarat un receptor favorabil problemelor cu care se confrunt sectorul im sublinind ce mediul de afaceri are un rol esențial într-o România în care trebuie să se construiască mult. Potrivit unui comunicat al de, conducerea partidului a participat joi la Colegiul Național al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici sublinierei din România la care au participat peste 60 de oameni de afaceri. Tiu ce sunt multe probleme de rezolvat în acest domeniu sublinierei, tocmai de aceea consider ce aceste dialoguri sunt importante, pentru a vedea cum putem să le rezolvăm cel mai bine. Vă asigur ce veți gesi în mine, în colegii mei din al de un receptor favorabil tuturor problemelor cu care se confrunt. Vreau să instituționalizme aceste întâlniri într-un dialog permanent. Personal, consider ce, în România, avem mai mult nevoie să construim. Iar mediul de afaceri are un rol esențial din acest punct de vedere, decât să ne irosim energiile în dispute sterile. Mediul de afaceri are o contribuție importantă la creșterea sub liniere, economic sub liniere, crearea de locuri de muncă, iar statul trebuie să sprijine sectorul prin politici publice care să vizeze o reglementare inteligentă. Consultare cu organizațiile de profil, simplificarea procedurilor sublinierei de birocratizare pentru mici întreprintori, a afirmat Tericeanu, citat în comunicat. De asemenea, presubliniere din telealde a precizat ce România a făcut progrese remarcabile în domeniul competitivității. Competitivitatea economică s-a bazat pe costurile redus al forței de muncă. Nu cred ce ne vom permite pe termen lung să ne menținem acest atut. Trebuie făcute investiții în tehnologie astfel încât productivitatea se crească. Din păcate, Cred ce sublinierei la nivelul autorităților ar trebui o anumită sensibilizare, pentru a nu face greș subliniere elile pe care anumici decidenți politici par dispuși sublinierei se le fac, a mai spus Tericianu. Potrivit sursei citate, Tericeanu s-a referit sublinierei la industria de aprare, afirmând ce trebuie să găsim un mecanism, astfel încât în momentul în care au aprut programele de cooperare industrială să stimul menii subliniere de care se intre pe această zonă de tehnologie înaltă. Pentru a nu ne trezice după ce se termin programul, pleacă sublinierea ei. Noi vom rămâne cu o porc de muncă cu care să nu subliniere timp ce facem. <fie> Trebuie să vedem cum facem, cum profit de aceste activități economice pe o zonă care aduce o valoare adugată. Pre-subliniere din Florin Janu, susține că mediul public trebuie să treacă de la un proces de supralegiferare la un proces de proiecte cu impact major de modernizare a societății române, subliniere tip. Pentru a recupera de existente, trebuie să gândim o serie de programe care să fie absorbite rapid în economie. Lipsa forței de muncă este în continuare o problemă cu care se confrunt mediul de afaceri, astfel, trebuie să venim cu o serie de programe dedicate diasporei. Procesul de digitalizare este deosebit de important în modernizarea societății române ti, atât a mediului privat, cât sublinierei a mediului public, pentru care am putea gândi un proiect național în acest scop. În egal măsură. Consider mai important ca în anul 2019 se suscină antreprenoriatul ca tem de care a prelurii presubliniere din CIEI Uniunii Europene, care, după părerea noastră, ar crea o premier la nivel european sublinierei ar pune înainte de Europa socială, Europa antreprenorială, a spus Jeanu, conform a Subliniere din Teleconsiliului Național al ALDE, Norica Nicolai, le-a spus reprezentanților mediului de afaceri ce ALDE de a lansat ideea unui proiect major pentru Europa imburilor. Avem modele de succes în Uniunea Europeană sublinierei trebuie să reu subliniere im să încurajme aici capacitatea noastră economică plus să încurajme capitalul național. Potrivit al de, temele abordate de reprezentanții au vizat stabilitatea sublinierei, predictibilitatea pentru mediul de afaceri, programe dedicate românilor din diaspora, antreprenoriatul ca tem de car pentru presubliniere din CIE, digitalizarea imurilor ca proiect național. Importanta educației sublinierei înființarea liceelor de antreprenoriat, subliniere colilor profesionale, sublinierei subliniere colilor tehnice, cre subliniere terea absorpției fondurilor structurale, de birocratizarea masiva a sistemului.